Az Xəbər Kom bildirir ki, etibarlı mənbələrdən daxil olan məlumatı əsasən, ölkə rəhbərliyini, prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, şöbə müdürü Əli Həsənovun fəaliyyətindən narazıdır. Bildirilir ki, Əli Həsənova ciddi xəbərdarlıq edilib. Narazılıqların səbəbi kimi son zamanlar Əli Həsənov tərəfindən buraxılan bir neçə strateji səhvlər qeyd olunur. Azərbaycan mətbuatının bərbad vəziyyəti, medianın inkişafına ayrılan büdcənin qəddarcaasına təlalən olunması Əli Həsənov tərəfindən Almaniyaya göndərilən Milli Məclisin deputatı Adil Əliyevin missiyasının iflasa uğraması, Yeni Müsavat Qəzisinin təşkil etdiyi video konfransda Əli Həsanovun ilə Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalının qatılıb və biabır olması, Əli Həsanovun nəzarəti altında olan Mətbuat şurasının idarə heyətinin üzvü Azər Həsrətin qeyd olunan video konfransda bloqer Bəxtiyar Hacıev ilə müzakirədə faktiki məğlub olub və hakimiyyəti tənqid edən arqumentlərini razılaşması göründüyü kimi, 20 il mövcud oturan Əli Həsanovun qeyri-peşəkar Artıq ölçə rəhbərliyini bezdirib. Beləliklə, ona göstərilən eytimadı doğruda bilmədiyi səbəb ilə vəzifədən azad olunacağı gözlənilir. Hal-hazırda onu əvəz edə bilən bir neçə namizədin adları da hallanır.